I många databaser kan man få hjälp när man ska skriva referenser. I den här filmen ska jag visa hur du på ett enkelt sätt kan skapa referenser i Libris, i bibliotekets söktjänst EDS och i Google Scholar. Jag börjar i Libris. I Libris klickar man på Skapa referens. Här finns ett antal färdiga referenser i en rad stilar. Kopiera den som du vill använda. På samma sätt kan du skapa referenser i bibliotekets söktjänst EDS. Här heter funktionen cite eller Citera. Det gör den ofta i andra databaser också. Till sist ska jag visa hur du skapar en referens i Google Scholar. Klicka på citattecknen för att få fram de olika referensstilarna. Sen är det bara att klistra in dina referenser i din litteraturlista.